Hej, välkommen till Myster Fleng Idag ska vi ta en liten titt på det här med längd Grundenheten som vi utgår ifrån här är meter Vi mäter i meter Såklart så är ju en meter alldeles för stor för att mäta allting här på jorden Och även för liten i vissa fall Idag ska vi kolla på de mindre bitarna. Då har man nämligen delat upp den här metern i mindre bitar. Och då har vi någonting som vi måste lära oss. Det är vissa begrepp. Vi har deci som alltid betyder tiondel. Vilket betyder att man har tio decimeter på en meter. Då har man delat upp en meter i tio bitar. Och varje bit kallas en decimeter. Sen har man även gjort mindre bitar. Och då kallar man dem för centi. Det begreppet centi betyder hundradel. Då har vi centimeter. Då har vi små små bitar och har vi hundra stycken centimeter. Då bildar det en hel meter. Alltså är centi en, en hundradels Meter Inte lugn med det Vi kan gå ännu mindre Ännu än små, små, små millimeter Och ordet Milli betyder tusendel Och då kan man då lära sig att Då behöver vi tusen Små millimeter För att komma till en hel meter Sen Är det viktigt att förstå Hur är detta systemet uppbyggt inte nu med att vi måste kunna begreppen deci, centi, milli. Vi måste även kunna att vi varje 10 så blir det en övergång. Och jag menar med det att millimeter till exempel 1 2 3 4 5 upp till 10. Kommer vi till 10 mm då kan vi växla det till en centimeter. Alltså 10 små millimeter när de har så blir det en centimeter. Sen kan man då växla vidare och det är hela tiden byggt på 10. 10 centimeter, när vi har det, då får vi en decimeter. Och växlar vi sen vidare så vet vi att 10 decimeter blir en hel meter. Så man växlar 10 hela hela tiden. Det här var en liten grundkurs kring längdenheter och mer kan kommer. Ha det god. Hej.